Всички знаем, че има супер коли, супер колела, но се оказва, че има и супер маратонки. И то с карбон в тях. Да започваме! Така, време е за ново видео, ново видео в което главен герой ще бъдат ето тези маратончици, а именно ASICS MetaSpeed Sky първа генерация. Към този момент вече има и MetaSpeed Sky Plus, които се водят най-новата втора генерация и може да се каже по-скоро, че е facelift на първата генерация, но все пак има няколко хубави промени, които да допренесат към по-доброто усещане. Но за тях видео може би в бъдеще. Първо трябва да кажа, че тези маратонки не са ми предоставени за тест Купил съм си ги сам от един от магазините на ASICS Там може да намерите и първата генерация и втората генерация Специално тези са дори с намалена цена и има различни размери Така че все още това видео може да се че е релевантно Днешното видео ще поговоря за тях, но и ще поговоря какво е това нещо карбон в подметка Така че без да се бяве много да започвам ASICS MetaSpeed Sky е неутрална маратонка с 5 мм дроб или оффсет. За моите за че които не знаете какво е това, това е разликата на височината между задната част на маратонката и предната, като отпред е 28 мм, отзад е 33 мм, съответно разликата 33 28 е 5 мм. Според ASICS тази маратонка е предназначена за бегачите, които имат малко по-голяма качка, съответно малко по-нисък каданс и по-висока вертикална осцилация. Освен MetaSpeed Sky има и един модел, който се нарича MetaSpeed Edge. Той пък е предназначен за бегачите, които при увеличаване на темпото имат малко по-висок каданс. В долната част в подметката пък имаме Flight Phone Blast Turbo Piana, която е нереално добра. Усещането, когато си бяга с тях, е с едно бягаш върху облак, който е адски пружиниращ. Дори седейки, не бягайки, без да се активира карбона, тази отскокливост се започва. Да се бя, става брутално. Та, сега, какъв е този карбон в подметката. Ако се разреже на половина маратонката, в тази част ще се види една пластина, която преминава по цялата дължина на подметката, въглеродните нишки са разположени по такъв начин, че при изгъване на маратонката по време на фазата на отласкване, потенциалната енергия, която се е събрала при сгъването да се превърне в кинетична и да се отблъсне напред. Това в преносен смисъл означава, че маратонката ще ви помогне да се отласнете с по-висока скорост спрямо Маратонка, която ни няма такава пластина. Както казах малко по-рано, това е в комбинация и с полимерната пиана, чието основно предназначение е при компресирането заради стъпването, връщането и в изходно застояние да се случи възможно най-бързо. Това на теория е супер, но в действителност дали наистина е така? Да, така е. Имах възможността да на направя бягания от 6 минути на километр до 3 минути на километр и колкото по се увеличаваше скоростта, толкова по-осезаемо се усещаше и тази характеристика. Лично при мои бягания с един и същи интензитет, чисто на усещане при една и съща възстановеност, доколкото мога да го усетя, видях подобрение на времето за километър от около 6 секунди, което за 30 секунди са си 5 километра, за 21 километра за около 2 минути, за 42 километра пълен маратон с 4 Минути и за моята цел да сваля времето си на полумаратон под час и 20 минути. Тези 2 минути са си направо подарък. Особено когато човек се намира много близко до заветната си цел. Горната част също е много удобна. Имаме меш, който при добро връзване се прилепя добре към кръка. Не бих казал, че е много разтеглив, но все пак това са състезателни маратонки. И в завоите трябва да има сапорт. От към дишаемост, буквално е все едно тичаш бос. Деня, в който ги пробвах, мисля, че температурата беше около 3 минус 4 градуса и като излезнах, едно от първите неща, които усетих, беше свежия въздух в ръката ми. Теглото им също е много ниско. Говорим за 196 грама, измерени от мен за 43 размер. Спрямо маратон, която би тежала 250-260 грама, тази разлика в теглото си е значителна и има множество изследвания, които доказват, че и по-малкото тегло намалява енергоразхода, най-общо казано. От сцепление имах възможността да бягам на мокър и на сух асфал, съответно на мокър и сух тартан. За мокър тартан е малко тегаво, особено при високи скорости на виража, но и той си е направен за шпайкове така че не мисля, че това е много голям проблем. Когато бягах на мокър асфалт там вече дали беше сух или мокър нямаше голямо значение. Сцеплението си беше наистина добро. На самата подметка имаме и гумено покритие, което е поставено на специфични места. И също така ще спомогне спомогане, освен за доброто сцепление, но и да се подобри издръжливостта във времето на самите маратонки. Така, за кого е предназначена тази маратонка? Това не е обувка, която да ползвате за леки бягали. Не, че не можете, но тя блести сам, когато скоростта се вдигне. От, да кажем, 4 минути и половина до 4 на километър. Полека, полека започва да се усещат предимствата. Паднали се вече между 3,5 до 4 на километър Разликата спрямо обикновените маратонки се усеща значително. А по 3,3 се вече започва да се чудиш, това наистина моите кракали са и откъде се появи тази скорост. За всичко над 4,5-5-6 минути на километър не че няма да може да бягате с нея, но просто ще ви бъде с по ненатурално тъй като самата маратонка не е чак толкова гъвкава. Т. Плюсовете за мен при ASICS Metaspeed Sky са на. На бруталната отскокливост, самото възвръщане на енергията при високи скорости и сравнително доброто сцепление, когато е мокро и има завой. Минусът е може би един и той не е толкова насочен към самия модел, а е по-скоро насочен към всички маратонки, които са с карбон в тях, а именно общата стабилност при самото бягане. Когато бягате с тях и то наистина бързо, проблемите, които са замаскирани, от типа на лоша, общо физическа подготовка и въобще слабо подготвена стабилизираща мускулатура, има голям шанс, че тези маратонки ще направят така, че бяганията ви да бъдат с най-дея по-бързи от това, на което вие сте способни. Така че преди да вкарвате каквато идея скорост в тренироваща на бъдете първо сигурни, че може да си го позволите. Тъ, за финал, заслужава ли си да имате маратонки с карбон? Първо трябва да се каже, че не всички маратонки с карбон са с еднакви показатели. По-важна от карбоновата пластина е и самата пяна на самия производител. В случая при този модел FF Blast Turbo наистина е много отскуклива и смятам, че ще усетите много голяма разлика. Другото нещо, което искам да кажа е, че не препоръчвам да правите всичките си специфични тренировки с маратонки, които имат карбон. Аз лично бих предпочел 95% от бяганията ми да бъдат с маратонки, в които няма карбон в тях, а пък останалите 5% вече за състезания и за най-специфичните тренировъчни сесии. Тогава да се довери на карбона. Най-малкото, когато сложите такъв тип маратонка, ще имате чувството, че излитате и чисто психологически това ще ви е от полза в деня на самото състезание. И да, това е всичко за днешното видео. Надявам се, че ви е било полезно, че сте научили малко повече за този специално модел ASICS MetaSpeed Sky, че сте научили малко повече за маратонките с карбон в подметката. Ако е така, дайте едно палче, абонирайте се за канала, тъй като предстоят още видео и на тренировъчна тематика, и от на продукти, и ще се видим от следващото. Айде, чао, чао!